De ce un bro partajarea? Ce s-a întâmplat? Ce a? ce vrei să ne arăți pe partajare? Pe. contul. Poftim. Vând contul, care e problema? Nu fără caterin, că dacă ai nevoie de bani, gen pot să te ajut, chiar pot să te ajut. Cont oricum ți-l banezi, dacă chiar ai nevoie de bani de ai vâns contul, te ajut. Probăiți și eu am găsit la un episod din seara noastră de pe canal, cu GTA San Andreas de data asta băieți, vreau să fac ceva ce n-am făcut, cred că niciodată, am prins un par și vreau să intrăm cu Radu pe conferință, să-l baneze și să vedem ce reacție are băiatul, bine, n-am prins un țepar, am prins jucător care face ilegale, i-am zis că o să-l sunem imediat pe Discord, doar spune așa că vreau să intru și eu în joc, și o să văd de cum zic, că întâi trebuie să-l bag pe Raul în confă, că dacă fac conferință direct cu Radu, se face Gensinki de apel, apelul și trebuie să răspundă și dacă îl vede direct pe Radu nu o să mai răspundă și uh, vorbesc acum pe Discord și cu am zis că vedeți și cu Radu și am plăcat că am okay. Okay. acum cu uh... Reduc ră, și de pe o să lăscu pe Și i-am -am dat mesajele pe plecări Că a avut ceva probleme I-a fost parcontul de Discord acum pe live Și am închis live-ul să rezolve Și i-am dat mesaj Gen în caz că nu poate să mai intre radu Să intre etu Dar... au o serverul full Hai să-l sunăm pe băiatul ăla pe Discord Să vedem care e treaba N-am pus nicio muzică pe fundal Să auziți și voi clar ce se întâmplă Hai să vedem Hai să-l sunăm îi dăm un wave, apelează Bă, auzi? Alo, -auzi? Da, salut Salut Ce faci? Tim? Ce faci, zic? Ce faci? Hmm? Stau în 4G hmm, E ok În trămâine de la calculator pentru ca să-i pe Samsung Doar acum pe server Dai full Vrei să dau 4G Să arată hmm. cont contul? Nu, dacă ai zis că lai și Dăm poze dacă vrei să nu, nu știu de În fine de de de tot, 4, Cum 4, ai 4, zis 4. că vrei Cam că și eu da, PayPal, nu? Parcă Da, PayPal te da, așa Dacă vrei să faci niște poze Stai că bag eu pe bucățe că contul Nu cumpăr pentru mine nu cumpăr când când tine Nu dracu că eu mă joc, stai așa fete că... ...e dracul! Pentru el îl cumpăr, să vadă el codul. Ah. Eu am cont, eu oricum nu aștept de raid, nu să mai joc aici am înțeles Bă, Raul, ne auzi? Mhm, mm ce faci? Vreau să ți arate codul, dar partajarea a zis, frâi, partajare sau poze? se e ok Partajare da, dau pe e... telefon, mă stai să văd cum. Mm. Nu stiu dacă poți. Puti... pe telefon. Ce? A, sa Trebuie fapt, să dai shares, care nu știu exact. Stai o secundă dacă trebuie să-i întotdeauna. Mai că dau acum. Pare. Da, așa că... Fie că la mea. Nu apare Da, da, da. A, dar nu... A, cum te conectezi? Vreau că ne-l arăți iar, fără să... Nu, nu conectez. Ai protecție pe IP? nu am nimic pe IP Oh, ah, trebuie să o activezi, credeam că ai protecție pe IP și ți-a apărut de-aia Nu, că nu mă uit, cred că de când a fost ultima ața musulman Când m-am ajutat Bani zis că n-ai, nu? Doar uite, ce are Sile, tu ai zis ceva -a -a. bani? Da mă, dar ți-am zis că e gol, am... uite are alea conturile alea Premium sau ce VIP, nu mai știu E și premium plus Are și FH măcar de mis la CRR La ce aici nu se vede bine. Am cu când de mafă fost. E poți să-l știi? El n paizis că nare? Nu cumva. Bun. Clar, are are și. Vrem o că Merge o că se că n-am. Nu cumva. Dacă te am cort. Salut, frate. Care e faza salut. Salut, salut. De ce înhis partajarea? A. De ce înhizi un bro partajare? Ce s-a întâmplat? Ce A? ce vrei să ne arăți pe partajare? Vând pe. contul. Poftim. Vând contul, care e problema? Păi nu e nicio problemă. ți-am zis că ceva, vrei să te ajut să-l vinzi? Da. Da Cât <laughs> vrei pe el? 10 păi €. Măam, p la băezi ai 5, mai văzut mai prost, ai cerut 10. Păi, dacă au zis că am de 10, să l aștept. Ah. Bine, hai, dă-mi. dă mi mail ul de la PayPal. Sau nu mai dă mail-ul de la PayPal ca ți iau eu mail-ul direct de la cont, bine? Da, nu e mail Da, care e? l dau? Nu, fără Catherine, că dacă ai nevoie de bani, gen, pot să te ajut, chiar pot să te ajut. contul cum-ți-l banezi, dacă chiar ai nevoie de bani de ai vins contul, te ajut. poftim dau, nu... da. Poftim? Da, nevoie am nevoie, că altfel nu-l da. Am înțeles, ce s-a întâmplat de ce ai nevoie de bani. De ce s-a întâmplat? Ce s-a întâmplat? De ce ai nevoie de bani? Că nu mă discurc. Am înțeles. Păi, lasă-mi și mie, te rog, dacă chiar ai nevoie, uite, ți trimit acum niște bani, lasă-mi și mie datele bancare pe, pe privat, îți trimit banii, dacă om toți îl banez. Pula mea. Dacă tot da, faci legale, măcar, măcar, măcar, poftim? Măcar îți recunoști vina. Îmi recunoști vina? Da, că am să-l Am înțeles. Ce vârstă ai, bro? 17 să apti bine. Uite, ți-nuit. Îți trimini niște bănuți. Poți să te duci la muncă. Hai puțin să te abții mă, că mie mers că muncește în Olanda, așa cum mai în concediu în România. Da, da, așa, o. muncește. Am crezut că e mai mic, că ai nevoie de bani, bro. Că ți dădeam cu sperămă la croziere. În concediu. Bă, eu tot îți dau niște bani acolo. poate timpul la nație ește un mec ceva. A, să nu mai vin de turn, Lasă-mi pe uite, dau da, acum lasă-mi banul sau lasă-mi Revolutul și strimit acum. Trimit un milion, ți-ai un mec, nu stiu cât e. A, ah, dar suntem deja prieteni. Nu suntem. Nu Ia? te accept acum. Ah, ok, ok, ok. Lasă-mi banul sau lasă-mi Revolutul, strimit niște bănuți. O, oh, mai vin de conturi de sal, nu mai dați. Hai bine, mă roșu, pe or roși, or, nu-i or, gențavo. Și... Oricum, nu-i luați, băi de jur. Bine, mă frate, să fii sănătos. Și voi, mersi, e frumos. Bine, bine, salut. Salut. mi a plăcut. mi a plăcut cum ar fi. A, dracu' coaie, cum s-a ajuns 2022-2023. De acum nu se mai vând conturi de Samp, că vine Răducul și îți dă banii că vinzi conturi de Samp. Fă <laughs> tu vă, în aripă. <laughs> nu, fără catenică, chiar îi dau. Bă, pula mea, poate băiatul chiar are nevoie de bani, poate chiar e foame. Acă de asta bă, vinde conturile. L-am băgat pe Raul că nu puteam să fac un plăcutuie, că nu mai răspundea ăla, dracu, ce zice. Au băgat ce știam ce să zic, l am făcut planul în cap, am înțeles. Ce serios era băiatul. Da. Bă, filmați? Da, eu, eu am filmat de vreo 10 minute, am filmarea pornită. Da, am înțeles. Te las pe să faci video, nu e problemă. Mersi, mă, că ai intrat. Am prins bă, joțe, îi paru problemă, pe video bă, bă, bă, bă, bă, bă, bă, oricum, oricum îi dăm bani. Dar pula mea, chiar pe bune, dacă chiar are nevoie de bani, decât să vândă contul de sa, mai bine îl ajut eu cu apul, ah, îi dau eu 20 de euro și să fie sănătos. Uite că mi-a dat revolutul. Să mor cât te l a lăsat. Eu cred că faci și tu de el, dar el, nu cu nu, nu, aia, chiar rău, dau. Serios, dacă pare, dacă chiar zice că are nevoie de bani și pula mea, poate chiar e foame la băiat cu aia. Ma, nu trebuie să susținem și noi afaceri legale cum ar veni jos, Ranga. Băi, al doilea ți par care primul primul, să știți că n-am filmat, l-am dat doar așa la uh, admin să-l baneze, știu cine l-a banat. Și astăzi am venit traduc cu ideea să filmezi, și de-aia l-am băgat aici. Mersi, Radule, că a intrat. Bă, vă, -s -s, vă mulțumesc, acolo. mă ajutați să prind ilegalele, să iard. ard. Apăsați pe butonul de like, băieți să vedem dacă mai reușim să facem 1000 de like uri când apare după pe clip. 1002 face. Nu, că am 1300 la la în fine, nu mai contează. Cam asta ar fi băieți cu videoclipul. Vărse mult pentru vizionare. Nu uitați, dacă sunteți noi pe canal, să vă abonați, să prindeți clopoțelul. Eu am fost Huner, Radu și Raul, re. Re.